Tällä videolla näytän sinulle, kuinka pystyt kysymään koulutusneuvonnasta verkkolomakkeen avulla ja lukemaan vastauksen. Kirjoita kysymyksesi ja pakolliset tiedot verkkolomakkeelle. Älä kirjoita viestiin kuitenkaan henkilötietojasi tai arkaluonteisia terveystietoja. Varmista, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Paina lopuksi Lähetä. Kun olemme vastanneet kysymykseesi, sähköpostiisi tulee viestiohjausta verkossa.fi-palvelusta. Jos et löydä viestiä, tarkista onko se mennyt roskapostikansioon. Avaa sähköpostiviesti ja klikkaa siinä olevaa Siirry palveluun linkkiä. Järjestelmä kysyy sinulta sen jälkeen sähköpostiosoitettasi. Kirjoita se tekstikenttään ja paina Lähetä. Avautuu sivu, jossa näkyy sekä viestisi että koulutusneuvojan siihen antama vastaus. Jos haluat kysyä vielä lisää, voit tehdä sen valitsemalla lopusta Lähetä uusi viesti. Palautetta palvelusta voit antaa klikkaamalla Anna palautetta linkkiä. Jos kohtaat palvelun käytössä ongelmia, otathan yhteyttä meille koulutusnelontaa.